في التاريخ. التاريخ، أقوى لاعب في تاريخ ببجي موبايل السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد طلعت من قناة المبتدئ، قبل ما بنبدأ الفيديو ونصلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أشكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله، النهاردة هنلعب ببجي موبايل جيم ليفك مصنف، طبعًا هي ببجي حطوا الليفك، قرية الليفك خريطة الليفك مصنف فخليكم مع الجيم، مشاهدة ممتعة، <تصفيق> <تلاتي. تصفيق> الله نعم إبلح، إبلح لا لا لا، كتبت مشت paral вони مين يا رجالة؟ جبتو في كان جوت اقوى لاعب في التاريخ اقوى لاعب في تاريخ ببجي موبايل هو اقوى اقوى الاقوى لاعبين في ببجي موبايل هم هم دول اقوى لاعبين فعلا بوت رفاق بي يا اخي طبين لا أول عيبة بوبجي موبايل إذا انت في في واحد فوق على فكرة يا معلم تعال يا عبد الله موت يا اخي حرام عليك انت المفروض تصور اجري جوه البيت ما تطلعش بره يا عبد الله ركز قوي على يا اخي يلا جيجي كان معكم احمد طلعت اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد ما تنساش تشترك في القناه ولايك للفيديو وتعليق بتم وسلام